باقي صامل <تصفيق> بي باقي صامل. <تصفيق> okay. hey. صامل يعني هانا لسه ومن بين هذا الكوكب انتم مجرد ذره يعني ما اشوفك شي هانا البي اي جي يعني هنا ورا مين هم دوينا اول دي هانا فاهم ومقتنع بالشي اللي قدمه حاقد حاسد مو بتبور اني فاهم ادراق من دبل قدامك قدامه لي how you لو القوة كاربان هانا آلاف امبير ما, ما يبغوني انجح باي كير في قلوبهم ضغينة وهو ما فيهم خير انا غير وانت غير وراح اسوي اللي ابغاه حتى لو اني طريت اعكس السير سو سم السير وما الفترة اللي فاتت انا كنت في سباج دراغون بي اي, كي اي. هم فاير عالبيتات والاغلب قاموا ورفضنا لهم فتات وما تفرق انا معايا لذا اقلبهم فتات يعني احسنلك اضبط وضعك ولا تلعب انت معايا لاني حبك اكون عنيف وما ابقي ولا طير يلفلف في سمايا نيقا قول لي هاو تلعب انت معايا دم قلتلك أنا غير. آه. راح تتعف في النهاية نقاح صلنا خذ يوتير ولا تكون من الضحايا أو نو <تصفيق> يا مركبان الله ينقوم أصنع <تصفيق> الفلو والحسات كلهم راحوا لحد ما جو لأن البنش كان يغزوهم برا بحرا حتى جو لما شافوهم القوة قالوا هين تقرب للشيب نو مين؟ يا برو تيك ايزي هي ستيب باي ستيب انا راكب ام الكيك والاسنان الحطه في الجيب هيا شيل هيا شيل لا ستيل كيب يتريل. لما تفكر انت تهزمني هذي الفكره مستحيل رابي انا اصيل لما رابهم هزيل ما يطبقوا اقوالهم من خلفه كم تمثيل يوم اخلص من جريمه ما تدخل اي دليل هنا القوه في المضمون ولا معنى كلمه صح لأن القوه يعني القوه لا بارك الله في الضف قلم يفوق كل اقلامهم اشوفهم اعداء دراقون بي رابر محنك يطرح لينو منقوط اجباري تلبي ذا النقا انا القطب ولا الحرب ونازل اسفك الدماء في سحتهم مرابر نادر زي المايه في الصحراء للبنشات تشوف انشاء وراح يموت هنا انشاء حتى فاهم ماسك راسو لما شاف ذا المستوى وما سطري دم مستوى من حرق لامي استوى انا دق ما لي دوا ما نويت انه يجي بس هو اللي نوى خش عليهم بالحقاره والعب داب سي سحتكم قذاره لمي جوزي ورسي سي لك مصك مايك وغنك كذا يعتبر ام سي يعلمونا من اكون بي اي, كي اي, اي Double three, fuck. Bag bag, of, bag, of Dragon P, bag Put him down, fuck, fuck. وقتهم محدود كذا سيدي You can't fuck with me كذا هم ذا فاكين كلا واما الفيك يبقى فيك ولذلك لا جادله دراغون بيه هم ذا مايك انت على البيت وي ار like لا وانا لسه باقي صامل لا مجال لسه ماجه دراغون فوق في القمه هم الفيك لسه ماجه لو يطلع فوق للسما راح اتفاجا يشوف البنش للسما جاء راح في من الوجود لان سحتنا ما تحتاجها بيف لو يوجد رحمة ليش تعمل بيه رابهم ربهم راب ناس بطلوا سواقة من اول بس تهويش الطلقة بالرواقة وهنا الغلط ما يتكفر قرب قصدي جرب انك تجاري افكاري وراح نشوف مين الاشطر قام وقال كلام مشفر خوفا من انه ينحر مني انا فر